ياي موتو وشو اللي ضال تنشو طلعين طالعين فوق <تصفيق> اللي ضل طايم وقالوا عنا خاين هما اللي خانوا هلا بس لابس <تصفيق> مو تشفنا شو اللي ظل تنشوف طال فوق اللي ظل تنشوف وقالوا عنا خين هما اللي خانوه لابس لابس لابس لابس لابس لابس لابس لابس لابس بس بس عشان اقوم وك يلا يلا ماشي اليوم مفكرين ارتاح اول <سؤال> ما مليون مليون لا مش ارتاح قول ما انا هون لا لا فزيد وجراح بزيد قداح ومين عاد راضي ربي والحمد لله راضي دنيا وفانيه فخلها تجيبلي تجيبا وعايك تجيبلي تجيبا وعاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي موتش شفنا وشو اللي ضل شو ضلعين فوق لا اعتبى على خائن، ومن يخون الخائن؟ لا تلوم الزمان فنحن زمانه، يبقى التاريخ تاريخ، اما زمان الزمن فانيو، في حياتهم اموات، وفي موتي باقيون. لا بس لا, بس لا, بس لا, بس لا, بس لا بس